Близько ста учасників акції почали збиратися об 11 годині біля центрального входу до парку. Із собою принесли, як запропонували організатори, лише гарний настрій та смартфони, аби взяти участь в конкурсі селфі за підсумками екоп'ятниці. Потім вирушили до центральної сцени Дубового гаю, де представник благодійного фонду «Карітас» Юрій Вдовцов приготував для учасників танцювальну розминку. Спочатку даної еко-п'ятниці еко ми зробили танцювальний флешмоб, щоб зарядити настріями, емоціями. Я пам'ятаю, ми еко-п'ятницю ще хотіли провести спочатку квітня, але прийшов карантин і проводимо сьогодні. За словами організаторів, благодійний фонд Каритас Запоріжжя та громадська організація Платформа спільних дій під час локдауну щомісяця проводили онлайн-конференції, під час яких і зародилася ідея провести цей захід. Щойно умови карантину будуть пом'якшені, а погода сприятиме. Сьогоднішнє мероприятие это не просто Сьогоднішній захід це не просто прибирання, це усвідомлене прагнення зібратися разом і зробити щось спільне. Те, що хвилює кожного з нас, коли ми виставили в інтернет реєстраційну форму для участі в заході, то кожен учасник відповідав на запитання: "Чому йому це цікаво. Відповіді були дуже різні – я хочу зробити дубовку кращою, я люблю гуляти в цьому парку. Це важливо, це корисно». Учасникам екоп'ятниці роздали інвентар, який приготували організатори спільно з адміністрацією парку «Дубовий гай» – граблі, рукавички та пакети для сміття. Рушили на ділянки, які виділили для прибирання працівників парку. «Вважаю, що такі заходи дуже круто об'єднують людей, адже ми маємо класну ціль – прибрати те місце, де ми прогулюємося кожного вечора набратися дуже класних емоцій. Я дізналась від своєї від свого куратора, оскільки вона поширила це до нашої групи, і мені захотілося приєднатись до цієї акції, оскільки це важливо, дбати про природу, і Дубовка це те місце, де кожен, напевно, житель міста хоч раз відпочивав, і дуже важливо, щоб тут було саме чисто і було приємно відпочивати. Допомагаю не рідному місту, але допомагаю місту. А звідки ви? Я з города Дніпроруднея по приїхали по програмі озеленення України. Ми від молодіжної організації Моск. Ми від молодіжної організації Моск, розшифровується як Запорізька організація Запорізьких гірняків. Ми завжди активно беремо участь у різних акціях спортивних, екологічних, інтелектуальних, тощо. що у нас таким чином більше спілкування, більше активності, різних досягнень. У ході акції учасники прибрали 2,5 гектарів території парку «Дубовий гай», було вивезено 30 кубічних метрів опалого листя та сухої трави. Організатори акції «Екоп'ятниця» планують провести подібні заходи в усіх популярних місцях відпочинку запорізьців. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.